Bine te-am regăsit, suflet drag! Astăzi m-am gândit să discutăm despre vindecarea sufletului de suferință și cum integrăm afirmațiile în viața noastră, dându-le voie să schimbăm acele convingeri care pe noi ne țin blocați și nu ne dă voie să ieșim din, din această din această suferință, durere pe care fiecare o avem. Vă știți că toate lucrurile neplăcute din viața noastră au o cauză. Și tu trebuie să te întrebi, care a fost cauza acestei suferințe? Ce a stat la baza ei? Simți că vine din interiorul tău sau vine din afara ta? Simți că este suferința ta din realitatea ta sau este din afara ta? Pentru că ele sunt, suferințele sunt ale tale, sunt ale mele, sunt ale noastre decât dacă noi le atragem. Dragii mei, negativitatea este un parazit invisibil și perfid. El ca să se dezvolte are nevoie de o gazdă bună, iar gazda lui pentru tine, pentru mine, pentru noi, este ego-ul nostru. De câte ori am spus cu toții durerea mea, tristețea mea, suferința mea și am absorbit și am trăit aceste experiențe ca fiind ale mele, fiind a mea. Spiritul poate ajuta egoul să scape de această capcană dureroasă al lui eu, al meu, mie. Spiritul ne deschide accesul la un sentiment ce nu poate fi simțit în izolare și anume compasiunea. Compasiunea uh, înseamnă etimologic a suferi împreună cu. Și compasiunea se îndreaptă către zona în care se află suferința și spune și spune, primește-mă. Dăruirea există în iubire. compasiunea are forța de a dizolva durerea. Așa că vă rog, nu evitați-o. Și aveți încredere că iubirea oferă cea mai mare protecție. Și descoperind-o că există, descoperiți-o realitate. Și anume că iubirea este mai puternică decât orice durere. Și din iubire alegi să lupți. Din iubire alegi să învingi orice durere, orice suferință. Din iubire alegi să ierți pe toți cei care ți-au greșit să ierți tot provocat suferință, s-a provocat durere. Vă rog să vă așezați cât mai confortabil. Închideți ochii și dați voi corpului vostru să se relaxeze și gândiți-vă la durerea voastră, gândiți-vă la suferința pe care o aveți. Și cu fiecare inspirație, Aduceți o stare de bine, de relaxare în corp și cu fiecare respirație eliminați tot stresul vostru, toate grijile voastre, toată încortarea voastră și doar inspirați și respirați. Și atenția voastră este acum îndreptată asupra inspirației și a respirației. Și expirați, inspirați lumina. Și expirați griji, încortare, stres din inima voastră, din corpul vostru, din mintea voastră. Și simțiți simți cum starea de relaxare vă cuprinde, începând din vârful capului vostru și coboară încet pe fiecare inspirație. Vă simțiți și mai, mai relaxați. Și pe fiecare expirație, toată încortarea voastră, se duce în șose și se scurge în pământ. Și simțiți-o cum se scurge prin tăbile voastre. Și se duce în pământ unde este transformată, reciclată. Și se întoarce pe calea Lumii și a iubirii la voi. Și sunteți din gen ce mai relaxați. săți atât de relaxați cât starea de bine vă cuprinde. Și în această stare de relaxare, aduceți-vă atenția asupra cuvintelor și dați-le voi și integrați-le în toată ființa voastră. Simțiți-le cu toată ființa voastră. Și spuneți-vă mental. Nu are nicio importanță de cât timp sufăr. Și că nu sunt destui oameni care mi-au observat suferința. Însă eu am observat-o și asta este suficient pentru mine. Este atât de suficient încât eu pot și vreau să mă schimb. Chiar acum și aici. Toată ființa mea, suferința mea, nu mă ține în viață. Din potrivă, ea mi-închide nenumerate în posibilități, împieticându-le să se manifeste în viața mea. Eu merit să fiu vindecat, eu merit să fiu vindecată, chiar dacă s-ar putea să nu înțeleg acum de ce nu se întâmplă asta? Aleg acum și aici, în timpul prezent, cu toată ființa mea și în toată ființa mea, să pășesc pe calea vindecării, înțelegerea venind de la sine. Nu am nevoie să fiu salvat. nu am nevoie să fiu salvată, ci doar să fiu ajutat, să fiu ajutată. Și întotdeauna există cineva care este dispus să mă ajute, chiar dacă eu urlu de durere, chiar dacă eu urlu pentru a fi iubit, a fi iubită, și fac orice pentru a fi iubit, pentru a fi iubită. Există întotdeauna cineva care să mă audă, care să-mi audă cuvintele, să-mi audă durerea, suferința și să răspundă nevoii mele. Și știu acum și aici că sufletul meu mă poate conduce spre vindecare și voi deveni unul, una cu binele, cu sinele meu adevărat. Mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt, profund, complet și în totalitate. Mă iubesc și mă accept. Mă iubesc și mă aprop. Mulțumesc. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit. Și chiar așa și este, așa este, așa va fi, așa să fie. Mulțumesc cu recunoștință. Alegeți să vă fi decați. Nu lăsați suferința să pune stăpânire pe voi.